Mámka dělá kačenu a s jablky a, a s tmavým pivem, mm. nebo s černým pivem a v troubě a to je strašně dobrý. Je to se zelím a s knedlíky. Speciální recept. Moje babička dělá nejlepší guláš, podle mě. Ale já ho neumím. <laughs> Ale fakt hrozně prostě dobré. <laughs> ano, a manželova babička má speciální recept na mafiny. Moje babička měla speciální recept na kinuté šišky s mákem. To je takový tajný rodinný recept. Maminka má recepty od svojí maminky na tu slovenskou kuchyni. Na halušky určitě, speciální.